Усім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Це відео буде такого розмовного жанру, в принципі, як і більшість крайніх моїх роликів. От. А мова в ньому піде про ворожу ракету Кінжал. Я думаю, багато хто із вас про неї чув, і наші, от, наші органи влади попереджають, що над, коли надходить така інформація, що можливо запуск цих кінжалів ховайтеся в укриття, максимально обезпечиться і так далі, і тому подібне е, ви знаєте, мені стало цікаво, що це за звір такий над звір, звичайно, в лапках супер такий небезпечний, опасний і так далі я трохи подогуглив і знайшов, власне, інформацію про про ці Руснявські ракети. І ви знаєте, що я узнав? Що на самом ділі таких ракет немає. Да-да, вам не почулося. Ракет кинжала в неї існує. А кінжал – це, власне, ціла система. Тобто туди входить літак, Міг-31, установка для запуску ракет, і ракета Іскандер. Ось так от. Принцип дії такий, що значить швидкість літака плюс, ну розганяється ж літак, на швидкості запускається ця власна ракета, цей Іскандер, і за рахунок того, досягає її швидкість 7 махів. На секундочку, один мах рівняється 1000 км на годину. Те, 7000 км на годину і небезпека ще і в тому, що навіть може нести і ядерний заряд, оцей довбаний кінжал. Ризик, як я казав, в тому, що наші, поки що, на жаль, наші системи протиповітряної оборони не можуть засікти і тим більше збити цю ракету, поэтому -по -по -по нас попереджають, у разі, коли е, з території, на території Білорусі злітають ці літаки Міг-31 з цими кинджалами, Та що ж такое захрипв? Вибачте, що максимально треба ховатися, обезпечуватися, тому що дуже великий ризик, що буде прильот. І і сложно дуже спрогнозувати, куди саме може бути такий прильот. Ось таку інформацію, друзі, узнав про кінжали, власне, висчитав. Я думаю, комусь, можливо, тоже буде цікаво і інтересно, якщо так доречно такими термінами виражатися, про те, що це за зброя, наскільки опасна і небезпечна зброя у ворога. Власне, під цією назвою. В будь-якому разі бережіть себе, не нехтуйтеся сигналами повітряної тривоги, прямуйте в укриття або хоча б користуйтеся правилами двох стін. Тим більше, коли поступає інформація про можливий ризик запуску цих кінжалів по території України. Ну а з вами був я, Олексій Антоненко, Тож всім до нових зустрічей і Пока!